هل أنت مستعد للسفر يا بكر؟ إن شاء الله يا أمي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 وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ أرى حافلة قادمة من بعيد ونحن مستعدون سنهجم بمجرد أن تتوقف الحافلة هذا أمر قد تعودنا عليه طويلا <تصفيق> غريب ماذا حدث؟ أحد الإطارات انفجر انزلوا حتى أتمكن من رفع السيارة وتركيب الإطار البديل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 أعطني ما معك من نقود وإلا. وأنت أيها الغلام، هل معك نقود؟ أوصيك بتقوى الله والصدق في قولك وفعلك مهما كلفك الأمر. تكلم يا ولد هل معك نقود؟ نعم كم؟ ألفان <تصفيق> <تصفيق> كم؟ ألفان؟ لا شيء هل تسخر مني يا ولد؟ سأقتنع أقسم لك أن معي ألفي ورقة نقدية أين تخفيها؟ لقد فتشتك ولم أعثر على شيء أين تخفيها؟ أنت ولد عميد ويجب أن نأخذك إلى زعيمنا والويل لك كل الويل إن كنت تكذب علينا أحضروهم إلى زعيمنا أسرعوا أسرعوا إذا أنت تزعم أن معك ألفي ورقة نقدية أنا لا أزعم بل أقول الصدق حسناً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 لقد عاهدت والدي الا اكذب ابدا ولو ضاعت نقودك ولو ضاعت حياتي ايضا يا لها من اخلاق نبيله تلك التي تجعلك تفي بعهدك مع علمك انه سيعرضك للخطر طفل صغير يعاهد والديه الا يكذب ويفي بعهده مضحيا بكل هذه النقود وربما بحياته وانا قضيت عمري كله لا افي لربي بعهد واحد وكل حياتي لصوصيه وسفك دماء وغدر الله غفار لمن تاب استغفر الله العظيم واتوب اليه اشهد الله واشهدكم ايها الحاضرون اني قد تبت الى الله تقبل الله توبتك وغفر لك ما مضى اعيد لهم كل نقودهم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 لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم في رعاية الله يا رفاق صحبتكما السلامة بابا